مرحبا جميعا ورسمة إلى نيو فيديو هنا لدينا نديه نيو رسورس باكات مناسبة يوم الحب, الحب uh, bucket, uh, 16 في 16 و العيد الحب ولا شنو يسميه هو الباكات fps بوست 16 x و فهمتين الي 32 باكات يعجبكم بحول الله اما فبس تهنو على fps تهنو سو لاتس جت ستورت اوكي جايز عنا نبدأ بالسيفة انا <hesitation> روح بطن باللي مازلنا كيدينا راه، اوكي، عنا منا جايز <hesitation> سرد، هذايا الود، هذايا جايز دا- الجولد، يب، عنا منا الستون، وعنا من الأيرون، ومنا <hesitation> دايموند، اوكي، عنا منا الفشنج رود، بريسك أي ثينك ديفولت، ماشي متأكد جايز، أما، بلي هذولي ديفولت، عندكم منا <hesitation> الـ بارتيكل، بارتيكل تاع البو، ومنا شو اسمه. بوزنات، اوكي دروبات خفيف يعني. لف بي اس في بحث في يوصل سبعين ستين، أظيف فرابس. بلاش فرابس هني يعني يوصل لمية يعني. في الوسط بارتكر والزحمة وكل شيء، وبه أتينا نوريكم أذوما. جو عندكم أذوما. سطولة الأفا الواحد. والدايموند والجولد تك. هذه النار، guys. مريكل. به. لحظة. اون second. اوكي سلمت مريكل. ما صار شيء. عندكم منا الأبل والقبل والنوتش أبل، أعطينا سرفايفل بليز، أوكي عندكم منا القبل، عندكم منا اللخرى قبل انشانتي، نوتش أبل معناها، هذا الوقت حلو، ولس جو، باتريدي تعيش كل شيء عندكم منا انشانتي كون الانفيزيبلتي بريس، حتى ال يعني انفيزيبلتي، وعندكم منا الأورات، أورات جايز هذي أورة دايموند، أورة دايموند جولد. الاردستون اه.. Uh, واخذها مع الشكل لنتعرر تكستر بوك اللي مشي تبدل فيه واحد فصل الاربعطاشة واحد فصل الاربعطاشة اي think ولا واحد فصل الاربعطاشة واذي هي اذي لابيز نبدل فيه ونسينا حاجة اذا مهمة اللي هي بليز البطن ما منقاشي معناها وانتكم من ندرع قيز اه اه ايدت عليهم ايدت هذا عليهم اذي تشين تحفو يه لنذهب نرى يا رجل اوكي عندكم منا البارتكل جايز عندكم منا البارتكل نتاع شو اسمه هو الشاربنس ومنا الكريتكل الكريتكل هيك نها هيك خفيف على الآخر تلفون انا مشنحه نعم قطر فرابس واو اسمه سكاي اوف طيب ايه. ترى فرابس متاعو جايز جي جي جاي جي جي اوكي جايز نمشيوا لريسورس بوك اللي بعده مثلا نرجع لكم okay اوكي جايز نرجع لكم بالبوك اللي بعده فوك اليكسيس و و نسموه نوترادان اوكي نبداو نظام انفزيبيليتي اصبر خلينا نبداو من الاول تك دا يكون انفزيبيليتي و ليتس لحظه بركة جايز بلي ترضي احسوا كسر راس بس شفتو البارتكل اوكي okay. لاتسجون عندكم هنا قاعد يشوفون هذا هو الوود هذا هو الجولد هذا هو الايرون هذا هو الشتون و هذا هو عندكم هنا الرود جايز الرد خفيفه دي لفياس ع... مش عادي دي. احس ظهر لي لفيس بالباك هذايا أقوى من باك الاخر معناها لنا يساعدك اكثر اوكي okay. وعندكم منا هنا خفيفه زاد خفيفه و هاي خفيفة ياب ياب فا كان اا مريك جايز تحفونا على الاخر البارتكال سو نتعديه للي بعد هاي تحاملنا اضم ساحبي عندكم انا باكت لافا نحطوا باكت لافا لنا سوري آه <صاري> سوري سوري اكفو ماشي غريك جايز هيكا البارتكال لاحكي فارغة عندكم انا الاندر بور اا آه الواتر اكستان هيكي الواتر جايز كيفني؟ نوري لكم بيه ياب يب وترديه <تعالفليمت> <تعالفليمت> <تعديه للي> <تعالفليمت> عندكم منا ذكي تاع النار تاع الفلينت أوكي تاع ديو اللي بعده تنا سافايفل عندكم إيدي نوتش وعندكم الميك أوكي رجعنا أنا يديك تك تك ويا <وـ> لا <تكتك> لا <تكت> لا لا أوكي مش موجود كيم <تكت> بلي نحطو هاذيا، تشوفو لنا، هذيك البارت كي جايز، الزرقاء نتاع شاربنس، والاخرى نتاع ليكريتي كير، جي تشي، <hesitation> آه شميزة لاخر، يهديكم، شميزة التايم، اوكي، طيب ليس غو، ولي، هاذيا اللي في الليل جايز، تحفونا، تحفونا على الاخر، ومن كيفا تولي، هاي طيحنا، معلم يا ودي وحدك، باهي عندكم انا دروعه جايز. انتم دروع تحفونين زاد خفيف متغير متكسر راسك واهوط هيك عندكم منا الدايموند منا الايمرولد هاذيك اه... دي... جواية هيك اورنج بالله ما نحط نفس اللون شعلي فيه عندنا منا الكول جايز لابيس لازولي والايرون والريد ستون واليالو يالو جولد اوكي و كوم وي ثينك يا كل شي نتعداو ال 1v1 نون رجولكم اوكي فاينالي دبرنا جيم اوكي ليس غو ليس غو ليس غو بس ما نجمش نلعبو قولي كيفا تلعب صاحبي هذا مشكوك فيه صاحبي اوكي كي كي كي اي ثينك هاكر سو لي سيرفر كولد جوني نيو السرفير. يعني هيكو اخذ هالي هاكر يلعب بلعب الكريتيكل في هاك اسمه يعني طيب تا, تا هاكر كيما الكلورة والواحد واحد اي صاحبي انتي ما ترقدش اللعبة بلاي اوكي لاتس جو لاتس جو لاتس جو مو عارف لا والله عرفتها على نص جي جي جي جي جي جي جي جي جي, جي. بل. اوكي okay. مازلت بشابونت كريسماس كولدنت وورك تشويني والسرفور جايز تلقوني لنا اللي يحب يلعب معايا 1 في 1 تلقوني لنا كل نهار مش كل نهار كل نهار اما مع العشيه تلقوني لنا نركش لنا نلعب 1 في 1 سو يجي لعب معايا 1 في 1 كان لقيتني صح عليك بعض لي ديال سلاش ديال جيم فور بلاي وتطلع لك تختار بويلد شنو تلعب لي ويلكم اند ليتس جو نتعداو البك اللي بعده اوكي باج رجعنا لكم في البك لاتنسي فالنتاين زاد ديس أه, تعلت نسي لا تسي سهلة أه, لا تنسي. باك جديد أه, لسه كيو ثمانية وثلاثين في وثلاثين أه, حبيت أه, هما الباكيت الاخرين 4 أربعة سبعين ستاش في ستاش حبيت اضيع نختاروا وثلاثين اوكي عندكم منا عندكم منا جولد عندكم منا ستون ومنا الايرون ومنا اوكي بعد عندكم منا الرود. الرود. فك القلب فك الواحد ومن البو أو الشيء. البوكا يتكرر خفيف. جيجي يقول لكم البوكا البوكا المشكلة نلقاهم كل خفيف. <تصفيق> جي جي جي. في الوراة الواحد هات تعملنا يهديك عندكم الباكت الباكت باكت تعالى سيدي دي ما يعملها منك اصغار عندكم اضيفة قلب قلب وسهم وفلنت واحد تاك تاك تاك ما في شي قاما معاشطا لكم قاما ان شاء الله كنجم لكم قاما في دسكريبشن اوكي عندكم منا النار نور تحفونا ذي عشان يموري هلية لكم لنا يابق خففة في على الاخر اوكي عندكم منا دايمونت اللابيس ايرون ريدستون شفتوه الكل هو منا والكول والكل ما غادي سامحنا عاد كان ما اعطى النيكش فيك نمشي على اعلى راحة وفوتنا عندكم منا في قلب الواحدة لا اش... تنسي مش لهالدرجة تنسى الحليب اللي عليك اوكي نقرب عندكم منه عندكم والاسبر هذي القبل والباكت ميل. فارغ باكت فارغ يعني تركي كيف ولا يعني هلا لا تنسى تنسى الواحدة ولا هلا كل مشكلة أوكي نسجوا اللي بعد تناك عندكم أذو كل invisibility و هلا هناك تك invisibility هذا تك عندكم من ريت رابيد آه الجولد واتشين آه. لا تنسى هلا تبدل حاجة والاخرى هلا تخلى ثنين وثلاثين لا إيش ولا أربعة وستين هذيك فيها مش حد ثلاثين أوكي نو بروب لاتس برا لا راح معلم لاتس نتعديو كوستم سكاي جايز ليسكو كوستم سكاي أو ليسكو معلم كوستم سكاي من الحافة هذيك أه لاتس نبد نعلم فيك تواني بالله عليك جيجي فيس فيس معناها نعبدو مرة أخرى خاطر فيس فيس علينا عندكم هكا حمرا جو عندكم خفيفة تحفونة باك لا يخدمو فيهم خفيف يعني لقد تم تصوير فقط FPS تبدأ لذا كل... <تصفيق> so, uh, okay, okay, Let, فقط <تصفيق> <تصفيق> صار جايز كنت في صوت هيك هيك صوت الجتر نبي نتحرك كلي عندك شووتر صعب نضرب دميه ضرب بلادة برغم جات فيه وتجي جايز جي اوكي جايز هيك وصلنا نهاية الفيديو ماني يمكن خولكم لايك زايك عبر على رأيك في الكومنتات وبيس متقناء في الفيديو جاي ولاحظت بكل كل شيء جايز النوتيفيكيشن ما تصلش لعبات so حاول حاولتي سبسكرايب تاعو ترجعها وحل النوتيفيكيشن على خاطر النوتيفيكيشن البليس الفيديو ساعات يوصل وساعات لا آه الفي هي طايحه نجري النوتيفيكيشن كان يعني برشا بعض الاخرين سالتهم هذا قالوا النوتيفيكيشن ما توصلش ولا توصل بعد 5 سوايع ولا بعد نهارين ولا بعد ثلاثه سو so منطقه انا في الفيديو الجاي <تصفيق> Hey.